Er det ordentligt, at jeg sidder sådan? Jeg har ikke noget smink på overhovedet. Ja. Du har jo meget, meget længe været meget privat om det. Det er også ja. Men nu har jeg lavet en film om det. Vi skal skille fordi, at far han gerne vil være en kvinde. Far vil gerne at skifte køn, øh, fordi han føler sig som en kvinde. Det kan man da ikke bare selv bestemme? Nej, det kan man så lidt, at de vil. Så jeg huske det, vi fortalte det til, mm. til jer. Og den scene er jo fuldstændig som, som, som den faktisk er i filmen. Som, som er en utrolig svær... Ting og fortælle sine børn. ikke? I min forståelse af verden ja. som 11-årig var det ligesom. Men vi, vi kommer jo til verden i et ja. køn, og så ja. er man det. Og det har så det er som, øh, været, når Gud bestemmer. Ja, ja. <laughs> altså, og det slog mig jo helt ud. Ja, ja. det den, den, den bemærkning. Ja. Altså, det, det gør det stadig i dag. <laughs> ja, det <gør> <laughs> så, okay. ja. Men så, så fortsætter du med. Altså, fulg, fulg den tanke op med at sige, at du synes faktisk, at Gud er ond mod mig, var det næste, vi okay. sagde. Okay. Ja. jeg. Ja. Det her, det var faktisk, det var lige der. Ja, det var faktisk lige ja. her. Ja, det var der, da vi var i New York det er nok der omkring, hvor jeg har været flov over dig. Okay. Jamen, der, der er man jo flov over sine forældre, Lige 13 lige og ligegyldig hvordan. Når ens far står oven i af kvinden, så det... <laughs> <laughs> Men det er jo det der, ikke? Altså, at hmm. det er lige pludselig at alting, der ændrer sig. Ja, jo, jo, det er klart. Altså, det var ikke bare, at du blev kvinde, det var at flytte og... Mm -hmm. Sælge sommerhus og alle de og skilsmissen, ikke? alle de ting, All, som havde været normale øh, livet hverdag indtil der. Kurs, jeg sad det op på tæt. Mm. <laughs> <laughs> did you see how the waiter looked at you? No, he did not. Oh yes, he did. He did? Oh, yeah. Yeah. I'll need a couple of stars to Skat, hvor det godt at være med at over en kamp? I think when it comes to football, me and your mother are really idiots. Vil jeg godt til dig, du ikke min mor? Skat, hvor er det godt at være den her aften for mig. må bede din tallerken. Det er jo scenen fra, fra Meribalden, mm -hmm. nærmest. Yeah. Altså, ja. Jeg, jeg ved faktisk ikke, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert i mm den -hmm. situation. Mm -hmm. Konflikten har jo nok været, at det, der var rigtigt for dig, var ikke det rigtige for mig. Mm -hmm. Altså, at, at vi havde forskellige behov i ja. den periode. Ja. Altså, når ens børn føler svigt, mm -hmm. så er det for livet. Selvom det er 20 år siden. Mm -hmm. Og for, og for os i dag kan det være, at altså, vi tænker måske ikke på det til men så vil det altid være, at der vil være de, svigt, de vil blive ved med det vil været ved med hver Grædede jeg er uden på, ja. Nå, okay. Du grinede jo også en del, da du så den. Jo jo, jeg synes trods alt, jeg griner mere, end jeg græd. Ja. Vi har grædt nok ja. gennem tiderne, ja. så, så nu var det tiden til at grine lidt over det. Og det har også været, ja. været vigtigt for mig. Det er også noget, jeg tror, at jeg har fået fra dig, det der med, at sådan du har altid sagt, at man må gerne grine af sig selv, for ja. eksempel, ikke? Ja, <laughs> selvfølgelig. Og I må gerne grine af mig. Hej, Emma. Hej. Hej, skønt. Hvor hej, jeg savner dig. Hej. Kom ind, skat. Jeg har bare kage. Vi skal sidde herinde.